ألو أيوة يا ابني إديني محمد صلاح يا ابني أيوة يا ابني محمد صلاح بتاع الكورة أيوة ازيك يا صلاح يا ابني عامل إيه أخبارك بقول لك يا صلاح يا ابني كان في في الشركة عايزين يعملوا عندنا إعلان فأنا قلت أكلمك عشان تظهر في الإعلان معانا وكل اللي هتقوله هنتفق عليه ومش هنختلف إن شاء الله إحنا برضو نعرف نقدر صلاح ابننا كويس خلاص يا صلاح هكلمك تاني إن شاء الله ونتفق على كل حاجة خلاص ماشي مع ألف سلامة مع ألف سلامة يابا انا بحب محمد صلاح وكل حاجه بس لو صلاح كده جه هياخد مننا فلوس كتيره جدا فاحنا ممكن نجيب حد بداله يعمل الاعلان وياخد فلوس اقل يا اما بقى حضرتك تقول لي ليه صلاح بالذات يعني صلاح ليه؟ يا ابني افهم انا هجيب صلاح في الاعلان ده بالذات عشان صلاح ااا اه اه اه, آه, آه, آه, آه مالك يابا؟ مالك يابا؟ آه, آه, اه صلاح ليه يابا؟ يا قول لي يا أبا صلاح ليه يابا؟ صلاح ليه هتجيب صلاح ليه في الاعلان يابا؟ يا قول لي قبل ما تموت يعني قول لي قول لي صلاح ليه وبعد كده اموت يابا؟ ابا ابا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه جديده من برنامج الباش متاجر 5 يوليو 2018 محمد صلاح نزل صوره على حساباته على السوشيال ميديا، ايه الصوره دي بقى؟ صوره عاديه جدا قاعد ومريح داره خالص وماسك حاجه بيقرا فيها وخلال ثواني تتحول تعليقات الناس كلها ايه اللي صلاح بيقراه ده يا جماعه ايه الكتاب اللي فيه ده اسمه ايه وبعد سبع دقائق واحد يعمل كومنت بصوره الكتاب واسمه كتاب فن الله مبالاه بعدها بنص ساعه تتقلب السوشيال ميديا كلها عن الكتاب ده كل الناس بتبحث عن الكتاب والكل عايز يقراه وفجاه بقى صلاح وفن الله مبالاه ترند على السوشيال ميديا لمده 3 ايام اللي عايز ابينه لك هو اهميه استخدام المشاهير في الحملات الاعلانيه وقد الشخصيات العامه والمشاهير تاثير كبير جدا على انتشار المنتج ونجاحه مش بس كده ده نجاح الشركه كلها او البراند بشكل عام تعالوا نفترض ان صوره محمد صلاح وهو ماسك كتاب كانت اعلان وندرسه ونحلله كويس صوره متصوره بموبايل يعني التكاليف صفر مكان التصوير بيته ولا قصر ولا فيلا والصوره نزلت على السوشيال ميديا عادي يعني اعلان غير ممول يعني التكاليف صفر والشخصيه العامه يا محمد صلاح وده طبعا غني عن التعريف اللي انا عايز اقوله ان الاعلان او الصوره كان يعتبر اجمالي تكاليفه صفر عملت موجه وضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا عن الكتاب الكل عايز يشتريه. كله بيدور عليه وبعد ما كانت النسخ الورقيه مركونه على الرفوف في المكتبات اتسحبت كلها في وقت قياسي اقبال كبير جدا على الكتاب لدرجه ان كذا شاب دخل على جروبات على الفيسبوك بتاعت الكتب والروايات يقول بالنص يا جماعه انا عمري ما قريت كتاب ولا روايه بس محتاج كتاب فن اللا مبالاه او رابط التحميل شخصيه عامه وموهوبه ازاي اثرت على الجمهور لدرجه انه خلق نوع جديد من العملاء اللي هو انا عمري ما جربت الحاجه دي بس طالما النجم اللي انا بحبه جربها انا كمان لازم اجربها حب اعمى ملخص الحاله دي واللي نقدر نتعلمه انك ممكن بطريقه كرييتف تعمل اعلان بسيط جدا تستغل فيه شعبيه وجمهور النجم في نجاح المنتج والدعايه ليه، يعني لو صوره صلاح كانت اعلان فاحنا هنا دفعنا لصلاح مبلغ وقدره مقابل اعلان اجمالي التكاليف يعتبر صفر، صوره عملت نجاح ما قدرتش تعمله اعلانات بيتصرف عليها ملايين وتكاليف كتير جدا، وفي الاخر تيجي حاله زي حاله صلاح دي تدينا درس كبير جدا في الدعايه، ازاي اعرف اوظف تكاليفي صح؟ أصرف أقل عشان أحقق أعلى نجاح وعلى نتيجة إزاي أوفر وأكسب أكتر والحقيقة أن الحكاية ما انتهتش لحد هنا وبس اللي إرهاب أبوتريكا إرهاب القلوب بعد صورة صلاح ينزل بوست فاضي بوست فاضي والله إنت أتليك شفته أكيد شفت شفت البوست الفاضي إنت أكيد شفت البوست الفاضي الغريب إن البوست الفاضي جاب أكتر من ربع مليون لايك من ضمنهم 100 لفظ ده كله على بوست فاضي إنت متخيل اللي هو اي حاجه من ريحه يا جدع وده كله بينا مدى تاثير الشخصيات العامه المشهوره المحبوبه على جمهورهم ازاي بيأثروا عليهم وان الشخصيه العامه او النجم لما يعمل حاجه الجمهور يحبها الجمهور بيتاثروا بيهم وبيقلدوه في كل حاجه اللي هو انا بحب فلان اذا اللي هو يعمله انا كمان هعمله يمين يمين شمال شمال عشان كده تلاقي معظم الشركات او البراندات الكبيره بتلجأ للشخصيات العامه في انها تعمل الاعلانات بتاعتها لان بيبقى الشخصيه العامه او النجم بالنسبه لهم عباره عن عن طريقها لجمهور النجم ده وده يمكن بيبان اكتر في الاعلانات الغير مباشره يعني ايه يعني الشركات المحظور انها تعمل اعلان عن منتجاتها زي السجاير عمره شفت إعلان اللي سجاير لا لا لا لا, لا. لا ليه ليه؟ وده لان المؤسسات الصحيه دعت بمنع وحظر اعلانات الشركات الشبيهه بن دي، شركات السجاير والتدخين والمواد الكحوليه والمخدرات بانواعها، وده لانها بتاثر وبتشجع الشباب على تعاطيها، المهم الشركات دي بعد ما اتمنعت انها تعمل اعلان عن منتجاتها بدات تدور على فرص بديله تروج بها لمنتجاتها، وشافت ان الطريقه المناسبه والفعاله هي المشاهير والنجوم. يظهر النجم او في الفيلم بيدخن نوع سجارة معين وطريقة شروبه للسجارة دي وازاي بيولع لكن ده ورق عادي مرضوطش اجيب سجارة عشان مايبقاش اعلان المهم النجم يعمل كام حركة من دول تسير شهوة التدخين عند الشباب ايه ده بس وده شوفناه في افلام كتير زي مثلا فيلم كريم عبدالعزيز خارج عن القانون او على القانون اي حاجة وفيلم سمير وشهير وبهير كل انواع المشاهد دي والشبيهة شبيهة ليها تندرج تحت بند الاعلانات الغير مباشرة للسجاير والكحلات بتظهر بقى في الافلام والمسلسلات بشكل غير مباشر كنوع من انواع الترويج، لكن الغريب بقى ان في بعض الشركات المسموح ليها انها تعمل اعلان عادي وبرضه بتلجا للاعلانات الغير مباشره. ازاي؟ هقول لك هقول لك، شركات مثلا زي شركات البيبسي او المياه المعدنيه او العربيات احيانا بتلجا انها تعمل اعلانات غير مباشره في الافلام والمسلسلات، ليه؟ هم بيبقى عندهم نظره وحسبه ثانيه ان الاعلان بتاعهم طول ما الفيلم او المسلسل ده بيتعرض، طول ما هم بيعملوا اعلان للمنتج بتاعهم، اه هم دفعوا فلوس وقت تصوير الفيلم او المسلسل، بس طول ما الفيلم ده بيتعرض، طول ما وهكذا مدى الحياه بقى زي مثلا اعلانات شركه بيبسي اللي بتظهر من وقت للتاني شركات العربيات مرسيدس وهونداي وغيره تلاقي مشهد في فيلم او مسلسل جايب لك العربيه كلها باللوجو بتاع البراند ومصور لك عادي جدا ده اعلان وده شفناه مثلا في فيلم سجون ترانزيت لاحمد عز دوره في الفيلم كان صاحب معرض عربيات وكل العربيات اللي كانت موجوده في المعرض دي هي شركات عامله اعلانات جوه الفيلم ولحد النهارده الفيلم بيتذاع ولحد النهارده بيتعمل لهم اعلان مجانا طول ما الفيلم بيتذاع اما بقى بالنسبه للفتره دي اللي ماشيه بالموضوع ده جداً هي شركه اوبر السنه اللي فاتت في مسلسل تطفى الشمس احمد مالك كان طالع عنده عربيه وشغال على اوبر وكان طول المسلسل عمال يمجد لأوبر ويكرر الاسم على لسانه كتير جدا وعمال يمجد ان الشغلانه دي شريفه وجميله ودي شغلانه الشباب اليومين دول ورمضان السنه دي في مسلسل ايوب واحد قال له انا عندي عربيه شغلك على اوبر وبدا يشرح له إيه اوبر وبتعمل ايه وازاي يشتغل وازاي يكسب منها فلوس وبرده في فيلم كان في اعلان عن اوبر السؤال بقى هل المشاهير هم سبب نجاح الاعلان وهل الاعلان تاثير على المشاهير وهل تأثير ده سلبي ولا إيجابي؟ والحقيقة إن معظم الإعلانات اللي بيظهر فيها نجوم ومشاهير بيبقى السبب الأساسي في نجاحها هو ظهور النجم ده في الإعلان، لأن الغرض الأساسي من ظهور النجم أو الشخصية المشهورة في الإعلان هو إنه يشد انتباه الجمهور والشباب تجاه الإعلان، ده غير استهداف شعبية وجمهور النجم ده، طب الشركات دي بتختار النجوم أو الشخصيات دي على أن مقياس؟ يعني ليه بيختاروا النجم ده وده لأ؟ ليه بيفضلوا ده عن ده؟ الشركات قبل ما تختار الشخصيه العامه او النجم بتدرسه كويس جدا يعني بيقيسوا قوته الشعبيه وعدد جمهوره ونسبه الشباب قد ايه في الجمهور ده والاهم من ده هو معدل البحث على محركات التواصل الاجتماعي عن اسم النجم ده وبعد ما يحللوا كل المعلومات دي بيقدروا يقولوا ليه مختار ده وده لا وزي ما النجم بيأثر على نجاح وانتشار المنتج المنتج كمان بيأثر على النجم يعني مثلا نفترض ان نجم كبير ظهر في اعلان عن منتج فاشل لشركه غير محبوبه ده هيعود عليه بان شعبيته هتقل شويه ومدى مصداقيته عند جمهوره هتقل اما بقى لو عندنا نجم صغير وظهر في اعلان لمنتج جميل جدا وشركه كبيره ده هيعود عليه بعده مكاسب شعبيته هتزيد ومسبقيته اكتر هتزيد وناس كتير هتبعوا وهيظهر في اعمال تانيه كتير واعلانات تانيه اكتر وبعد ده كل حد يجي يقول لي ليه نختار مشاهير ان هم يظهروا في الاعلان ليه صلاح ليه صلاح ولذاوم الشخصيات العامه مش ناس عاديه دول ناس ليهم جمهور ومتابعين كتير جدا عشان كده الشركات بتلجأ ليهم في حملات الدعايه بتاعتهم انت متخيل ان الناس العاديه تروح تشتري المنتج وتدفع فلوس الا هم يشرب المنتج وياخد فلوس انت تشتري وتدفع هو لا عرفت صلاح ليه انت كمان ما تكون شخص عادي اتميز في مجالك وخليك صلاح فيه خليك نمبر وأنا يا جدع عشان تأكل وتشرب وتعمل اشتراك للقناة وتنزل تبص وصع على المصادر وتستناني في حلقة جديدة من برنامج البش متاجر شكرا عرفت صلاح ليه بالذات يا غبي